Kromě toho, že rizikové látky zatěžují životní prostředí, mají na svědomí i poškozování imunitního systému, způsobují hormonální poruchy a rakovinu. V zájmu ochrany zdraví těch nejzranitelnějších by politici měli zamezit, aby se tyto jedy dostávaly zpět do oběhu nejen v podobě hraček. A za tím vším stojí? Toxické plasty. Kromě toho, že rizikové látky zatěžují životní prostředí, mají na svědomí i poškozování imunitního systému, způsobují hormonální poruchy a rakovinu a jsou spojené se sníženou inteligencí a s poruchami soustředění u malých dětí. V zájmu ochrany zdraví těch nejzranitelších by politici měli zamezit, aby se tyto jedy dostávaly do oběhu, ne no, Dobrý, všechno bude, jo? Tak my se obhlubáme, že dáme hnedka do tašky a... Pardon, se vůbec, tak jsem si to to to to, to to to to Toxická epidemie. Lidi to mají doma úplně všude, a ještě to nakupujou v obchodech. V jakých obchodech? Děti si to kupujou v hračkářství. Děti ne. Sledujte naší kampáně Česko bez jedu. www.česko bez jedu.